ايها المجموعه الثانيه على هنا علي هنالك أي أننا كنا نقرأ دعاء الميدان، نكتب نتمنى العاجل الله، الشباب الهدف المنتظر على المدراء وهو هدف ببدايه المباراه لا يعني ان كانت الشروق قد هذه المباراه لا ربما قد يكون هذا الهدف عباره عن مهام ويعود للتقدم بفارق كبير على المساعدين من ثم المحاوله وهنالك الضربه حره هي الثانيه في المباراه ومن مكان قريب جدا من الفريق الاخر ربما قد يكون هذا آه الضروف ربما خانق هذه الاسماء نفس نفس هذا الكره ونفس السوبر مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان في <تصفيق> النار اللي وضعوها يدرى نار نار نار والأرض والنار اجتعنا في المبارا اجتعنا في مكان الزمانين جاكت هذا قول افتع مش للفروح الله الله الله الله تبارك تجاهه الله يبارك فيك من